בסרטון בו הצגתי לראשונה את מושג האנטרופיה שכחתי משהו הגדרתי את השינוי באנטרופיה כחום הנוסף למערכת חלקי הטמפרטורה בא חום נוסף למערכת ניסינו לראות אם זהו משתנה מצב בר-טוקר זה הסתכלנו על מעגל קרנון נעושים קצת חסרה זה לא מזיק יוצא עוד היא אגרמת קיבי. הכנו מהמצב הזה, כאן, ועברנו תהליך איזוטרני, יוצאנו גולות קטנות מעל בוקנה, כך הגדמנו את הנפח והקטענו את הלחץ. אחר כך המשכנו בתהליך הדיאבטי, כשמערכת מבודדת, וזזנו ככה, זה התהליך הדיאבטי. חח, כך על האיזוטרמה הזאת הוספנו גולות חזרה, ואז בודדנו שוב פעם את המערכת, הפשחנו להוסיף עיגולות בצורה דיאבטית, וחזרנו למצב ההתחלתי. סרטונים קודמים הראיתי שאם לוקחים את החום שנוסף לכאן, זה נעשה בטמפרטורה גבוהה, T1, זה נעשה בטמפרטורה יותר נמוכה, T2. ישנה כמות חום מסוימת שנוספה כאן Q1, וישנה כמות חום מסוימת ששוחררה כאן Q2. كان לא עובר חום למארחet או מימין כי אלה היו תהליכים糖尿病ים. שיתכן לי, על מה that we learned and I studied in the course of anthropology, I saw that the Chinese are all in S, that they move from this point q 2 הראיתי שהשינוי הזה שווה ל-0. וזאת התוצאה שרציתי לראות. על מנת שזה יהיה משתנה מצב, וזה ש-s משתנה מצב, הוא לא צריך להיות תלוי בדרך בה הגענו לשם. הוא אמור להיות תלוי אך ורע במשתנה מצב. אפילו אם אני דרך מסלול משוגע כלשהו, בסופו של דבר, השינוי צריך להיות 0. אך בעצם מה שעשיתי, לא הייתה הוכחה שאיזה תמיד משטני מצב ברטוקף. תוקף זאת הייתה הוכחה מצב בר תוקף אם מסתכלים על מעגל קרנוע she had to watch it כי מעגל קרנוע הוא תהליך הפיך זאת סוגיה מאוד והייתי אמור להביר את זה לסרטון הקודמב זה נראה שאייתי עוד 모두 עסוק בהוכחה של מעגל קרנוע ושכחתי מההפיכו לפני שTheyראה לכם מה זה צריך להיות בואו נראה מה הפירושה של ההפיכות אני יודעים שכדי להגדיר כאן בסלול המערכת להיות כל הזמן מאוד קרובה לשיווי משקל זאת הסיבה שבגללה בסרטונים הקודמים ציירתי את הבוכנה עם הגז בתוך המחל ותמיד במקום שהיה לי סלע לבוכנה אותו אפשר להוציא ולהקזיר עשיתי את זה בשינויים קטנים כדי שהמערכת לא תצא משיווי משקל לצאתי והחזרתי גולות גרירי חול, כך שהמערכת תהיה כל הזמן קרובה לשיווי משקל. זה מה שנקרא תהליך קואזי סטטי. פי שהגדרתי זאת קודם, פירושו שהמערכת נמצאת כל הזמן במצב של כמעט שיווי משקל, כך שמשתנה המצב יהיו תמיד מוגדורים. כך שלעצמו היינו הופך את התהליך להפיך, ושהתהליך יהיה הפיך, סטטי נטול חיכוך מה פירוש הדבר נטול חיכוך? אני מניח שאתם מה זה נטול חיכוך לפי שאתם יכולים לראות כאן הצייר קצת יותר גדולה שהבוכנה הזאת משפשף את הצידי היקירות בעולם האמיתי תמיד יש קצת חיכוך המולקולות מתחילות להתנגש אחת עם השנייה, הן רוטטות ואז הן מעבירות אנרגיה קינטית מסוימת על ידי השפשוף מתחילה להיווצר אנרגיה קינטית מסוימת תוך יש נורחום מסוים שנוצר בעקבות החיכוך אם יש נורחום מסוים שנוצר מהחיכוך אני מוציא גולה אני את הגולה הראשונה ככן שלא יקרקנו, ככן שלא יתגבר על כוח החיקור. נגיד שאני מסיר כמה גולות אבל בוכנה עולה במי קצת מכיוון שההפרש ההפרש בלחץ בין הגולות לבין לחץ הגל שבתוך המחל שימש ליצירת חום המתנגד לעבודה כשאני מוחזיר את הגולות אם יש חיכוך, הבחנה לא תחזור לאותה נקודה, בעיה הייתה קודם החיכוך מתנגד תמיד התנועה כדי שמשהו יהיה הפיך כשאני מוציא מספר גולות אם מוצאתי 10 גולות אם אני מוחזיר 10 גולות עלה להיות בדיוק באותו מצל. אמנם, ניתן לבצע ניסוי נחשבתי, אך אם יש חיכוך, לא היה בדיוק באותו מצב. הבוכנה לא תזוז באותה צורה. כפי שהיה אם זה היה ללא חיכוך. זאת הנחת המפתח להפיכו. בהתאם להגדרתו, מעגל קרנון הוא הופיך. זאת הסביבה שבגללה, אף אחד לא יכול להפעיל באמת מנוע הריינו גם שמעגל קרנו הוא המנוע יעיל ביותר. אם מישהו היה מנוע יעיל יותר, אפשר היה להפעיל מכונת פרפתום מובילה, מכונת בעלת אנרגיה תמידית. הסביבה שבגלל המנוע קרנו הוא היעיל ביותר זה לא סוד, ובגלל היותו נתול חיכוך. כל מנזס הבונה מנועים יגיד לכם שאם הוא יכול היה לבטל את שלו, הוא יכול יותר יעיל. ההגדרה שלנו הצליחה, כשהגדרנו את Q כחלקי T, כי עסקתי במערכת אפיחה. כדי שזה יהיה ברור, הרי לכם שאם היינו עוסקים במערכת בלתי הפיכה, ההגדרה Q חלקי T לא הייתה עובדת. צריך דיאגרמת פיבי. קרצי הניסוי מחשבתי, השור. לעסוק אתה במערכת לא הפיכה אני מתחיל כאן בנקודה מסוימת היא הגרמת PV זה יכול להיות גם חלק PV כלשהו עם דוכנה מעלה וכמה גולות כמו תמיד אך קצת חיכוך כשהדבר הזה זז נוצר קצת חום כשהוא נע בשני הכיוונים נוצר חום מסוים אנחנו יכולים לדבר על חום שנובע מהחיכוך בתנועה מעלה וגם בתנועה מטה נעשה משהו, נעמיד את זה על מעגל גדול כפי שעשינו קודם, זה תהליך איזוטרמי, נקרא לזה T1, נתחיל להוציא מספר גולות, ננוע לאורך האיזוטרמה, נניח שעד הנקודה הזאת. נרצוני להדגיש משהו מאוד חשוב. בגלל קיומו של לא אגיע כל כך רחוק באיזו תרמה כפי שזה היה בלי חיכוך אם זה היה נטול חיכוך, הייתי מגיע למחק קצת יותר גדול לאורך הזו תרמה מספר גולות שאני מוציא לא יהיה אותו דבר לכאן, מספר גולות ונרצה לחזור כל הדרך חזרה אני לא אומר אם נוסיף אותו, אותו מספר, גולות, מספר יש להניח שצטרכו לעשות כמה יותר, נקודה שחזרנו באותה נקודה בדיאגרמת המצב הדלת ה-U הכולל שלנו צריך להיות ל-0 הדלת ה-U של ההתפשטות בכיוון הזה הדלת ה-U של ההתפשטות ועוד הדלת ה-U של ההתקבצות כלומר הדלת ה-U בחזרה חייב להיות 0 לפי ההגדרה נכון? אנרגיה פנימית היא משתנה מצב. אנחנו רואים אותה נקודת דלתא U חבדי אפס. מה הוא דלתא U של התהליך הסתט? כאשר נובע אנרגיה פנימית כש מערכת U של שווה לה חום שנוסף. מה מה זה Pj בודה? עוד העבודה שעשתה המערכת. אנחנו יודעים כמה העבודה עשתה המערכת. בכל השטח הזה כאן, ועוד החום שנוסף על ידי החיכוך. ישנו חום שנוסף על ידי בחום, כתום. אה... טוב, בסדר. בסדר. סליחה, סליחה, סליחה. איפה הייתי? אמרתי שהשינוי באנרגיה הפנימית להתפשטות שווה החום שנוסף למערכת על ידי המאגר. בכות העבודה שעזתה המערכת להתפשטות. ועוד, החום שנוסף למערכת, או נוצר על ידי המערכת, אני חושב שאפשר להגיד שהוא לא נוסף, המערכת עצמה יוצרת את החום הזה במהלך ההתפשטות, קיים כאן חיכוך. בסדר? זה אחד האבדלים כשלא עוסקים לתהליכים הפיכים, קיים חיכוך הזה. מהו השינוי באנרגיה פנימית בהתכבצות? השינוי באנרגיה פנימית בהתכבצות שווה לחום שעוזב את המערכת, שחוזר למאגר במהלך ההתכבצות. אם לא היה לנו מאגר, הטמפרטורה הייתה עולה, אבל אנחנו רוצים שישתחרר חום, אנחנו מדברים על חום שישתחרר, אני רוצה לעשות משהו, אני מניח שכל הקיוויים האלה חיוביים. אם אני משתחרר חום, זה יהיה פה מינוס קיו. מינוס קיו. נגיד שזה מספר חיובי, אם יש שחרור חום, יהיה פה מינוס. אני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה קצת יותר ברור. ועוד העבודה שנעשתה על המערכת, אני מניח שהעבודה היא תמיד חיובית, אם המערכת עושה עבודה, מחסירים אותה. אם נעשתה עבודה על מוסיפים את העבודה. גם במצב הזה, עדיין מוסיפים חום בגלל החיכוך. החיכוך עדיין יוצר חום במערכת, זה עדיין חיובי. בשני הכיוונים, כשהבוקנה נעה מעלה ומטה, המערכת יוצרת חון תמיד אמרנו שאם עברנו את כל הדרך הזאת, וחזרנו חזרה לאותה נקודה בסכום של שני אלה צריך להיות אפס. כי זהו משתנה מצב אם כן, אז בואו נחבר אותם זה מוביל אותנו ל-QA QR זה החום שהתקבל, פחות החום ששוחר ה-W הם מתכזזים ועוד פעמיים خوم של fait court, אחד chaque un de mes tibounins, quoi que ce soit que je te l'appelle à zéro. Dire, החום on écrit ça que khom qui est câblé. Khot khom se נקבלים שהחום ששוחרר פחות החום שיתקבל שווה לפעמיים החום של החיכוך למה עשיתי את כל זה? כי רציתי לעשות ניסוי עם מערכת לא הפיכה זה ניסוי מאוד פשוט עם מערכת בלתי הפיכה אמרנו ש S אותו הגדרנו בזמן כ-Q חלקי T בסרטון הזה הבהרתי שהצהליך צריך להיות הפיך רציתי להראות לך מה קורה אם עניין הוא בא לתהליכים הפיכים אם התהליך אינו חפיך כשמסתמשים בהגדרה הזאת כאן נראה שדלטה את הכל ב כי הטמפרטורה הטמפרטורה גבוהה כל הזמן עובדות למאגר זה יהיה דלטה -S. זה השינוי הכולל בחום שנוסף למערכת זהו החום שנוסף למערכת לכתוב ככה החום שנוסף למערכת חלקי הטמפרטורה ב החום נוסף וזה מספר חיובי למרות שהגענו לאותו מקום בדיוק בדיוגרמה על כן בתהליך לא הפיך, זה לא יהיה משתנה מצב בר-תוקף. זה משתנה מצב בר-תוקף רק אם התהליך הפיך. האם פירוש לדבר על אנתרופיה? רק בתהליכים הפיכים. לא. תמיד אפשר לדבר על אנתרופיה. זאת נקודה חשובה נוספת. הנה איך שיש לנו תהליך, הוא ואני רוצה לחשב את השינוי באנתרופיה, אוקיי יכול להיות שהמעבר היה במסלול ישיר, זה תהליך לא הפיך המסלול יכול להיות כזה אפילו אנחנו מניחים שזה סטטי, אפילו בכזה מסלול אם הם רוצים לחשב את השינוי באנתרופיה איני צריך להסתכל על החום שנוסף ותאמפרטורות שונות באו נוסף איני צריך לדאוג מכך מה שעלינו לעשות הוא כך מה היה קורה אם היינו מבצעים תהליך מה? המצב הזה למצב הזה יכול להיות שבתהליך הפיך היינו עוברים במסלול כזה, סליחה, צריך עקומה יותר חלקה, יכול להיות שהתהליך ההפיך היה עובר במסלול כזה, והשינוי, החום שנוסע בתהליך ההפיך כלכי הטמפרטורה של התהליך ההפיך הוא השינוי באנתרופיה השינוי הזה באנתרופיה נקרא לזה S סופי ולזה S התחילתי זה יהיה דבר עבור שתי המערכות, אנחנו לא משתמשים במערכת הביקטי ההפיכה, ולחשב את האנתרופיה עלינו, הוא השתמש בחום שנוסף בתהליך ההפיך, ולטמפרטור שלו כדי לחשב את השינוי. אני מקווה שזה מבהיר את הנושא. אולי זה נראה פרט אך, מאוד, ההגדרה, החום שנוסף בתהליך ההפיך, חלקי הטמפרטורה בה חום נוסף. לא עשתם חום שנוסף מערכת כלשהי, זה עבד במערכת שהצגתי בסופן החדם, והייתי צריך להבהיר זאת מההתחלה. זה עבד, זה היה מעגל קרנו. שהוא תהליך הפיך.